Hej, mitt namn är Jarke Peterson och vi ska nu prata om hur man får fart på sin webb. Och innan man sätter fart så ska man klargöra varför man vill ha fart på webben. Det kan det vara för att locka flera fysiska besökare eller för att skapa ett digitalt museum med digitala besökare eller för att locka en ny målgrupp på att besöka museet eller något helt annat, att överhuvudtaget veta varför man gör det. Eller som Forrest Gump sa, Whatever you're gonna do, try to have a reason to it. Alltså veta syftet. För först då vet man ju om man lyckas, man mäter sen. Låt oss konstatera att det här handlar om marketing eller marknadsföring. och Det kan vi ju ta oss an det ämnet utifrån två huvudkategorier. Pull marketing och push marketing. Och pull marketing är då en marknadsföring där man vill att människor söker sig till dig. Att människor av egen kraft söker sig till ditt museum. Och då gäller det att göra sig sökbar som folk hittar helt enkelt. Den ena marknadsföringsdelen. Och den andra är då push marketing. Och det är ju att då lockar. Människor att få idén att besöka och som då naturligtvis kombinationen av dessa som det ju oftast handlar om. Det vill säga man berättar om, om någonting som gör att människor får idén att söka sig och hitta fram. Det andra är också att det handlar om innehåll. och Om vi då tar oss an innehållsdelen så kan vi dela in den i två huvudgrupper. Det handlar om berättelsen, den kontinuerliga berättelsen och om den eftersökta informationen. Och går vi in på det kontinuerliga berättandet och berättelsen, så brukar man säga att en berättelse bör innehålla tre moment för att så att säga bli en bra berättelse. Och det är då de tre begreppen: purpose, truth och action. Alltså purpose förklara vad berättelsen ska ha för syfte. Varför berättar jag det här? Är det därför att det här är någonting som jag då tycker bör påtalas? Eller är det för att det är någonting som jag tror att många är intresserade av? Eller är det för att det är någonting jag tycker är viktigt? Eller är det för att det är aktuellt? Det måste finnas en anledning. Och sen är det viktigt att berättelsen har en verklighet eller verklighetstroget så att det liksom inte bara blir fria fantasier som en motsats. Och så icke minst en action. Det ska hända och ske någonting. Någon form av handling i berättelsen. Går vi över till informationen så kan man säga att det är det som folk vill veta och det är ju ofta kopplat då till pull marketing det vill säga man söker någonting och då är det är ju det här väldigt väldigt enkla när jag kommer någonstans så vill jag veta vad finns det här vad erbjuder ni för någonting var finns det hur hittar jag dit och framförallt när kan jag se och höra och uppleva det det är det här som Ofta man kan finna under menyvaren om eller kontakt och i vissa fall längst ner på sidan och så vidare. Men det här är ju sånt som nästan alla vill veta. Hur hittar jag dit? Var finns det? När kan jag? Hur får jag kontakt? Mycket enkel basinformation som är det som de flesta faktiskt vill ha. Och då kan man säga så här att webbplatsen det är basen för pull-marketing Det vill säga hur... Människor söker sig till dig och då vi pratar om sökningar så går det inte att gå förbi utan det handlar om Google, vi har ju till och med ett verb för det, att man googlar. Så det handlar om sökningar via Google och att göra sig sökbar hos Google och då är det ju så att Google har en ranking för att leda de som söker till din webbplats. Om man ska komma så högt upp som möjligt och det finns ett antal saker som behöver uppfyllas för det. Men inte bara det utan det är också närvaron på sociala medier som räknas in. Det vill säga om jag är frekvent på Facebook, Twitter, Instagram, vad det nu kan vara. Med min närvaro så kommer jag högre upp i sökresultaten. Och så finns det något som heter SEO, sökmotoroptimering, Search Engine Optimization. Som ett stort ämne och som man kan prata länge om. Men det handlar om att med ganska enkla verktyg se till att man åtminstone är hyfsat bra sökmotoroptimerad. Och så har vi sociala medier som kan sägas vara basen för push-marketing. Det är ju sociala medier som jag kan pusha ut någonting, annonsera någonting. Och berätta om att nu på lördag har vi det, nästa söndag har vi det, i maj kommer det och så vidare. Ja, och då kan det med en inlägg eller en rent av en betald annons i sociala medier komma upp i människors flöden. Och i dessa flöden då så kan, blir människan så att säga pushad på vad som kommer att hända. Och en sån inlägg i ett flöde kan ju då... Vänvisa till lagret av berättelser på webbplatsen där berättelsen om att vi kommer att ha någonting på nästa söndag finns. Så att för, i sociala medier är basen för push-marketing och webbplatsen bildar lagret. Och så är det ju det här ihärdighet ger resultat. Alltså planera vad du ska berätta om och när och gör en redaktionell kalender. Det där kan ju låta väldigt svårt att göra en redaktionell kalender, omfattande och så vidare. Men egentligen det handlar om att i en kolumn skriva datumen i månaden från den första till 31:e Och sen lägger man tre kolumner, en som det står huvudstory på, en som det står supportstory på och en som det står flash. Och huvudstoryn, det är huvudberättelsen, det är alltså kärnverksamheten. Har jag ett museum för mopeder, då handlar alla, in, alla berättelser om mopeder. Nu har jag fått in senaste Push Dakota eh, från 1972. Eller nu har vi eh, lagning av kedjor eller någonting som är väldigt nära där. Medan Support supportstories är sånt som att nu har vi faktiskt fått en granne som är ett kafé. Eller, nu har vägen in till vårt museum asfalterats. Och så har vi sådana här flash -historier. Det är sånt som händer här och nu. Idag är mopedens dag. Då, för att fortsätta på mopedmusee -exemplet. Eller, nu har det kommit en ny teknik för nya mopeder eller något sånt. Alltså någonting som är väldigt, väldigt aktuellt och här och nu. Det är de tre kolumnerna. Alltså huvud, support och flash. Och så handlar det om att skriva de här inläggen och berättelserna. Då. Och de kan man ju producera i förväg. Ja, inte flash, men såväl huvud som support. Man skriver dem som inlägg och så kan man ju tidsinställa dem och säga att det här ska då gå ut. Nu säger vi så här, tisdag klockan 20 och torsdag klockan 21. Varje vecka ska vi ha ut ett inlägg, en berättelse. Antingen huvud eller support. Och det kan man tidsinställa i WordPress så att det går ut och automatiskt publiceras i Facebook, Twitter och sociala medier. Och sen gäller det att interagera med sina följare då. När någon kommenterar eller med några kollegor eller intressenter. Och gilla och svara och få igång julet, det kommunikativa hjulet och bjuda in nya gillare att följa mig då på min Facebook-sida eller mitt Twitter-konto eller vad det nu är för någonting. Och sen då andra följares berättelser om, låt säga vi håller fast vid mopedexemplet, så kommer någon och säger, jag har min san en monark från 1951. Ja men det kan jag då, så som Mopedmuseet på Twitter, kan jag retweeta och berätta för andra och då bidrar jag i det positiva hjulet och syns samtidigt. Och det här är naturligtvis ingenting som görs av sig självt utan det kräver ett idogt och ihärdigt arbete varje dag, året runt. Men det är också så att denna ihärdighet och detta ständiga arbete, det ger faktiskt resultat. Det är bevisat. Så lycka till nu i ditt arbete med full fart på webben.